אני עכשיו כשראינו את המקפלה הסקלרית והוקטורית נתתי לכם את ההגדרה כמקפלת הערכים המוחלטים כפול הקוסינוס או הסינוס של הזווית שבינה הוקטורים. מה קורה אם אנחנו לא יכולים לראות את הוקטורים? מה קורה אם לא נתנו זווית שביניהם? איך אנחנו חשבים במקרה הזה את המקפלה הסקלרית והוקטורית? נחזור של ו שבעל הערך המוחלט של a, כפול הערך המוחלט של b, כפול קוסינוס הזווית שביניהם. המכפלה הווקטורית של a עם b, שבעל הערך המוחלט של a, כפול הערך המוחלט של b, כפול סינוס הזווית שביניהם, ההטלים המעונחים שלהם, כפול הווקטור הנורמלי, המעונח לשניהם. הווקטור היחידה הנורמלי, שאת כיוונו המדויק, קובעים בעזרת כלל יד, יד. מה קורה אם אין לנו את הזווית שבין הוקטורים? מה קורה אם לדוגמה אתן לכם את הוקטורים בכתיב ההנדסי שלהם? בכתיב ההנדסי אנחנו בעצם כותבים את הוקטור לפי רכיבי x, y וz שלו. אשר i הוא וקטור היחידה, נגיד שבקטור a הוא 5i בכיוון x מינוס... שישה j ועוד שלושה k הווקטורים i, j ו-k הם וקטור a, היחידה בכיוונים של x, של y ושל z בהתנה. מספר 5 מבטא מה גדול של וקטור a בכיוון x, מספר 6 מבטא את גדול של וקטור a בכיוון y, ושלוש מבטא את גדול של וקטור a לכיוון z. נוכלים לנסות לצייר את זה בגרף. אני מנסה להשיג מחשבון גרפיק כדי לעשות זה, כדי להראות לכם זה בסרטונים הבאים, ככה שתבינו את זה יותר טוב. נגיד שזה נגיד b הוא מינוס 2i, אנחנו מתעסקים כרגע לשלושה מימדים, ועוד שבעה j ועוד ארבעה k. אתם יכולים לצייר את זה? אם הייתה נתונה לכם שאלה של חיבור וקטורים, הייתם מנסים לצייר את הבקטורים. להדמיית מחשב, זאת הדרך בה הייתם עושים את זה. הייתם פארקים אתם לרכיבים X, Y וZ שלהם הייתם לחברים אותם. הייתם צריכים רק לחבר את הרכיבים המתאינים. מה היה קורה אם הייתם צריכים להכפיל אותם במכפלה סקאלרית או וקטורי? אני לא הולך להוכיח לכם את זה, לכם איך לעשות את זה. קל מאוד לבצע את המכפלה הסקאלרית, כשווי נתונים בכתיבה Dartmouth-Z. שהיא נוסבת להציג חמש, מינוס, שש, שלוש, אלה הארכים המחלפים שכיווני x, y וz, אני מקווה שנוח לכם עם צורות ההצגה השונות, ניתן לכתוב את b כמינוס, שתיים, שבע, ארבע. אלה כלום אותם מגברים, אין לכם סיבה להירתה אתם פוגשים את אחת ניהם. איך אני מחשב את המכפלה הסקלרית של a עם b? אתם תראו שזה מאוד נחמד. כל מה שאליכם לעשות הוא להכפיל את i יחבר את זה למכפלת רכיבי ה-J, אז יחבר את זה למכפלת רכיבי ה-K. זה 5 כפול 2, ועוד 6 כפול 7, צריכה 6 כפול 7, ועוד 3 כפול R, זה שווה למינוס 10, מינוס 42, ועוד 12. זה מינוס 52 מינוס 21 זה שווה ל- מינוס 40. זה או זה? זה רק מיסпар. אני סקרני רות זה בדעת תחנה גרפית LAT ממידית כדי להבין למה זה מינוס. והבדי יול钦 בקיבונים אפוחים. ה迭代ים של אחד אל השני יול钦 בקיבונים אפוחים. זה הסיבה שמקבלים מיסпар שלישי. אני לא רוצה להתמקד בנסיון זה. המטרה היא לראות לхם. איך לחשב את המכפלה בצורה ישירה? אתם מכפילים את רכיבי ה-X, מחברים את זה למכפלת רכיבי ה-Y, ואז מחברים את זה למכפלת רכיבי ה-Z. כשתקבלו וקטורים בכתיב אנדסי או בכתיב סוגריים, על איך את המכפלה הסכנרית, זה די ישיר וקשה ליטות. לעומת זאת, כפי שתראו עוד מעט, כשהבקטורים הווקטורית אינה כל כך פשוטה, שימו לב שבדרך אחרת לבצע את המכפלה הווקטורית ולחשב את הערכים המוחלטים של כל אחד מהווקטורים ולמצוא דרך חישובים טריגונומטרים מתוחכמים את הזווית שביניהם, ולהשתמש בנוסחה הזאת. ומניח שאתם תאריכו את העובדה שהדרך הזאת הרבה יותר פשוטה. כיף לחשב את המכפלה הסקנרית. בואו נראה מה לעשות עם המכפלה הווקטורית. אני לא הולך להוכיח זה, אני רק לכם איך לעשות את זה. הוכיח זה באחד מהסרטונים בעתיד. המכפלה הווקטורית יותר מסובכת. אני לא כל כך שמח לבצע את המכפלה הווקטורית של שני וקטורים בכביב המגסי. המכפלה הווקטורית של B שווה. זה יישום של חשבון מטריצות. לוקחים את הדטרמיננטה, וצייר קו ארוך לדטרמיננטה. בשורה הראשונה של הדטרמיננטה אני מנסה להראות לכם דרך כלל לזכור. זה לא משפר את ההבנה, אבל מה שחשוב להבין בכמה ה vectors מונחים זה לזה? נACHפיל את ה vectors המוקדטים האלה, ונדמצה את הכיבוי. נצרת הכל ליהדימים, ש vectors נטונים. כתיבו אנדרסי. כותבים את ה vectors האיחודה i, j, k. בשורה ראשונה, vectors i, j, את הראשון בשורה השנייה, כי הסדר משנה. 5, -6, 3, אז רושמים את הוקטור השני b בשורה השלישית, מינוס שתיים, שבע, ארבע. לוכרים את הדטרמיננטה של המקליצה הזאת, שהיא שלוש על שלוש, אנחנו עושים את זה? זה שווה לתת הדטרמיננטה של i. תת הדטרמיננטה של i, מתעלמים מהעמודה הזאת, מהשורה הזאת, הדטרמיננטה המשארת, היא מינוס שש, שלוש, שבע, ארבע, i, חזרה בנושא דטרמיננטות, אם אתם לא זוכרים איך לעשות את זה, קצת תרגול ישפר את הזכרון שלכם. זכרו. זה פלוס, מינוס, פלוס. עכשיו, מינוס תת הדטרמיננטה של j, מהי תת הדטרמיננטה של j? נתלמים מהשורה ומהעמודה של j, יש לנו 5, 3, 2, 4. נכון? 2 ו-4. מהשורה ומהעמודה של j, מה שנשאר אליה מספרים ומופיעים בתת הדטרמיננטה שלו, ככה אני קורא לזה. כפול J, אני רוצה את כולם באותו קו, כדי שזה יותר פלוס תת הדטרמיננטה של K, אם תלמים העמודה של K, נשאר לנו 5, מינוס 6, מינוס 2 ו7 כפול K. בואו נחשב את זה. אני רוצה למחוק קצת, כי כתבתי גדול מדי. אנחנו לא צריכים את זה יותר. מה מקבלים? ניקח את זה לכאן, למעלה. הדטרמינטות האלה 2 ו-2 הם די 6 כפול 4, ו-7 כפול 3. אני תמיד טועה כאן בגלל רשלנות. מינוס 24, מינוס 21 כפול i, מינוס 5 כפול 4 זה 20. שכח מה מינוס מינוס 2 כפול 3, מינוס מינוס 6J ועוד 5 זה מינוס מינוס מינוס, זה מינוס מינוס מינוס k זה מינוס 21, זה מינוס 35. לא צריך לשים סוגריים. איי. כמה זה 20 מינוס מינוס 6? זה 26, 20 ועוד 6. 26, יש לנו כאן מינוס, זה מינוס 26k. כמה זה 35 מינוס 12? זה 23, ועוד 23k. זאת המכפלה הרטורית, אם הייתם מסרטטים את זה בשלושה מומדים, תראו, וזה מה שמעניין, תראו שהווקטור הזה, עם החשבון שעשיתי נכון, מינוס 35i מינוס 66j, ועוד 23k, מהונח לשני הווקטורים המקוריים. אני חושב שעשית כאן. ונתראה בסרטון הבא, אני מקווה שאוכל להשיג תוכנה גרפית לבקטורים. אני שזה יהיה נחמד לחשב את המכפלה הסקלרית והווקטורית בשיטה הזו, ואז לסרטט תראה לכם שזה כן עובד, שהרקטור הזה הוא אכן מהונח לשני אלה. ומצביע לכיוון, אותו ניתן לקבל בעזרת כלל יד ידים. נתראות